Jeg hedder Tina for, og jeg er leder af myndigheden, og det har jeg været i cirka tre år. Jeg har en meget stærk vision for det her område. Jeg går efter, at vi skal være de bedste. Det er at have en ambition for sit arbejdssted og for sine medarbejdere. Ikke kun på mine vegne, men så handler det om, at det skaber en masse energi. Og det giver også noget flow, at folk skal ansættes her. Så skal de ud over at have nogle faglige kompetencer, så skal de også have nogle stærke personlige profiler. Man skal selvfølgelig have en grunduddannelse, men det handler også om, at man er engageret, man har lyst, og man vil noget. Og hvis der så er ambitioner med, eller visioner i købet, så bliver jeg jo baklet. Risikovillighed for mig betyder, at man har mulighed for at udfordre de rammer, man sidder i, så man i sidste ende kan udvikle en kultur, som tilgodesæder borgerens behov bedst muligt. Min ro i maven øh, som medarbejder er, at vi har en ledelse, der er rigtig god til at, at samle op på ting her. Og øh, at skabe et fællesskab på kryds af hinanden øh, med opgaveløsningen. Hvor er vi henne, og hvor kan vi komme videre. Det gør, at vi som et team og et hold kan skabe gode resultater. Jeg vil beskrive fællesskabet hos os som åbent. Det er et fællesskab, hvor du kan komme ind i og føle dig stærk. Du kan føle dig tryg, du kan udfolde dig og udvikle dig inden for sikre faglige rammer. Det der er det fede ved at være her hos os, det er, at vi har den her tætte dialog. Det vil sige, at vi snakker sammen dagligt. Vi ser hinanden i øjnene dagligt. Vi snakker om vores kerneopgave, om de opgaver, som vi skal løse, hvor langt er vi i opgaverne. Er vi bagud med nogle opgaver? Og så har den enkelte faktisk mulighed for at være med til at finde ud af, hvordan den skal den løses? Det spændende og udfordrende, det er at få den lovgivning og de rammer, vi arbejder med, til at mødes med de bløde værdier, som vi jo møder ude ved borgerne, så de får den bedst mulige hjælp og den bedst mulige oplevelse i mødet med myndighedspersonerne. Tillid den er vigtig, fordi det giver bare et bedre forløb. Vores forløb med borgerne kan jo godt strække sig over lang tid, og det kræver et godt samarbejde og forståelse for hinanden. Så vil jeg rigtig gerne have, at du selv er meget bevidst om, hvad det er for nogle ambitioner du har, når du så skal træde ind i vores butik. Fordi du skal faktisk være med til at gøre en forskel for borgerne, for fællesskabet og for videre